dit, ca chicata deja să am îți îți, n am făcut nimic, nu mă compli, am făcut o circulecie, a făcut cercul din burigri. Dam dam dam dam, drăgusti, după ce îți dau o, o să uite ce a vorbit. Dar ca pe chibriz, sunt în taxi te am orbit, secunde te am orbit, dacă am vrășit te am oprit. Bam bam bam bam, precedentă căște vor, dam dam tam, tam, bam bam bam bam. mor de ciudă, nu pot să facă ce făceam. Bam bam bam bam, te panice, ce îmi vezi un logan cancan. Can. Bam bam bam bam, fântă gente prinzi să arpejam jam jam jam. Bam, bam bam, trage de atac ăste vor tam, tam, tam, bam bam bam bam bam bam. Ostem urdi ciudă, nu pot să facă ce făceam. Bam bam bam bam. Te panică, ăsta nu vezi un logan, gan gan Bam bam bam bam. Sente când te prinde să pe jam jam jam. Bam bam dal bam. pe masă, iar e prea mult și sunt varsă. că ăsta și nerulează, guleasă la after, stai să vezi fază. Sincer e firbei sunt în transă nu mai vului nimic, nu cred că ajung acasă, măndă pe care le țin în blasă Cum frade da pasă Bam Bam bam bam Taci de că câște vor tam tam bam bam bam bam Înștea mor de ciudaă nu pot să facă ce făceam Bam bam bam bam Te pani când vezi vez un logan cancan Bam bam bam bam Suntă că te pâe să- peceam jam jamm Bam bam bam BAM de ata câște vor tam tam tam bam bam bam bam Îștea mor de ciudaă nu pot să facă ce făceam Bam bam bam bam Te pani când vezi vez un logan cancan bam bam bam bam când trebuie să sal pe geam, geam, Bam, bam, bam, bam Este și-o arătă și s filii Dar să cupăr genul mini Sosul ca chili Eu-mi și tu, inii Sunt cu cine, vreau Stau la geci cu vecinii Frații mi poartă mi Vin cu Tu e silii, tia mirii Bebelinii, bea un linii Iar pe bilifată primii Pe mi vreau baghe de gempanini Bam, bam, bam, bam Trage de-a ta vor Tam, tam, tam Jam jam jam bam bam bam bam trage drept atac Tam, tam, bam bam bam bam bam osteamur de ciudă nu pot să facă ce făceam bam bam bam bam te panici când vezi un logan gan, gan. bam bam bam bam sfinte când te prinde să arpe jam jam jam jam bam bam bam bam